Victor Ponta, dezvluiri incendiare, am jucat tenis la SRE cu unul din liderii PNL. Victor Ponta face din nou dezvluiri despre relațiile dintre politicieni, subliniere serviciile secrete. Marți sear, fostul premier a spus și a jucat tenis la S.3.T, cu un important lider liberal a menționa despre cine este vorba. Viorica Dăncilă, Gafuria în plen, programul de guvernare, ve spun sincer, nu a făcut bine României. Am jucat tenis la puncti. cu unul din liderii PNL. Nu mi a să spun cine e. Punct da cumva e se subliniere, îi spune vreo prostie, îi spun numele. A sublinierea a fost sublinierea i cu Liviu Dragnea, de aia am spus. Elena Udrea nu era invitat la evenimente, Alina Bica era mereu pe acolo, a declarat, la TVR, Victor Ponta.